الََََّّتم بسم اللہ الرحمن ایک بھائی ہیں انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ نماز تراوی کے لیے جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو اگر فرض نماز نکل جائے تو وہ کیا فوراً تراوی میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں تو نماز تراوی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز عشاء ادا کی جائے اگر کوئی بندہ اس ٹائم میں پہنچا کہ جب نماز تراوی کی جمع شروع ہو چکی تھی تو اس کو چاہیے پہلے عشاء کی چار رکت نماز فرض ادا کرے اس کے بعد نماز تراوی میں شامل ہو اس سے پہلے وہ نماز تراوی میں شامل نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد گھر میں عورتیں جو نماز تراوی ادا کرتی ہیں یا کوئی بھی بندہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے آٹھ رقتوں پر اگر اختصار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا بیس رکت نماز مکمل پڑھنا ضروری ہے کیونکہ بیس رکت نماز پڑھنا یہ سنت معقدہ ہے اور جو بندہ نہیں ادا کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور نماز تراوی کی قضا کوئی نہیں ہے اور نماز تراوی میں چار رکتوں کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے اگر کسی بندے کو نماز تراویح کی چار رقطوں کے بعد جو تصویر پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتی تو پہلے تو اس کو چاہیے کہ اس کو یاد کرے اگر یاد نہیں ہے تو وہ دروش شریف پڑھ سکتا ہے وہ قرآن مسجد کی تلاوت کر سکتا ہے کوئی بھی ذکر ہو وہ, وہ کر سکتا ہے کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل بیس رکت نماز تراویح ادا کرنے چاہیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز تراوی ادا کرنے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنا لازمی ہے اور نماز تراوی کا وقت نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح و صادق تک ہے کہ ساری رات جو ہے بندہ نماز تراوی ادا کر سکتا ہے الب تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھا فرمائے آمین و